Hei taas! Täällä on edelleen äänessä Irmeli. Tuntuu siltä, että Microsoftilla on tällä hetkellä menossa valtava määrä keskenään kilpailevia projekteja, joissa etsitään, mikä on se tulevaisuuden paras tapa käyttää puhetekstiksi toimintoa. Edellisellä videolla esittelin tällaiset live jotka saa PowerPointiin liitettyä. Ja nytkin on kysymyksessä PowerPoint, mutta tällä kertaa käytetään Present Live-toimintoa. Eli siinä ideana on, että sinä esittäjänä aloitat esityksen pitämisen OneDrivesta, ei siis paikalliselta koneelta, ja valitset, että kysymyksessä on Present Live-esitys. Silloin osallistujat saavat ensimmäiseksi näköiselle tämän näköisen palvon. Siinä on QR-koodia, Tämän QR-koodin skannaamalla osallistuja saa omalle kännykälleen näkyviin tekstitykset tästä esityksestä. Ja mikä hienointa, hän voi itse valita, millä kielellä hän haluaa ne tekstitykset. Onhan tämä Present Live vielä jonkun verran lapsen kengissä ja kehitettävä on aika paljon, mutta aivan mahdottoman lupaavalta vaikuttaa kyllä. Seuraavaksi näytän, miten tämä prosessi kulkee. Avaa esityksesi OneDriveissa. Tässä kohtaa on hyvä sitten tarkastaa, että täällä varmasti lukee suomi tämän esityksen kielenä. Mä olin alun perin tallentanut tämän dian työpöytäversiolla, jossa kieleksi oli valittu suomi. Mutta mulla oli ensimmäisessä vaiheessa tämän online PowerPointin käyttöliittymä kieleksi valittu englanti. Ja niin siinä napsahti, että dian kieli myös muuttui englanniksi. Eli siinä vaiheessa, kun tätä ruvettiin sitten kuuntelemaan ja tekstittämään, niin robotti oletti, että puhun englantia, vaikka puhuin suomea, ja selostukset oli ihan yhtä puppua. Kun en millään muulla keinolla saanut vaihdettua englantia suomeksi, tein sen niin, että vaihdoin Microsoft-tilini kieliasetuksissa käyttöliittymän kieleksi suomi. Ja kokeillaanpa nyt, miten tällä kertaa onnistuisi. Eli aloitan esityksen niin, että klikkaan täältä esitä, esitä live-tilassa, jolloin avautuu sivu, jossa on QR-koodi. Tämän QR-koodin nyt sitten skannaan kahdella laitteellani ja aloitan esityksen klikkaamalla näytä diat. Koodin skannaaminen aloitetaan osoittamalla mobiililaitteen kameralla QR-koodia. Sen jälkeen valitaan tekstityksen kieli. Tältä näyttää esittäjän ja yleisön näytöllä. Ja seuraavaksi näytän, millaista tekstiä tunkee iPadille ja iPhoneille, kun juttelen tämän dian äärellä. Eli tarkoituksena on nyt esittää PowerPoint-esitys live-tilassa. Ja tämän hyvänä puolena on, että samalla kun esitys avataan näytettäväksi ja esitettäväksi tuolta verkkosivulta, tulee osallistujille mahdollisuus tilata itselleensä omaan kännykkään tämän esityksen tekstitys. Ja valita vielä se, millä kielellä tekstitys tehdään. Mulla on tässä nyt kahdella mobiililaitteella nauhoitus menossa. Toisessa on valittuna kieleksi suomi ja toisessa englanti. Katsotaan kuin käy.